Nosaltres el que hem buscat és fórmules que permetisquen desenvolupar una agenda de govern de progrés. I Nosaltres, a més, algunes de les qüestions el que hem procurat és traslladar la inquietud dels agents socials, la preocupació de moltes organitzacions i pensem que això és una fulla de ruta per al treball del Consell i nosaltres el que no renunciem, a pesar de l'acord del Botànic, i, i precisament per l'espírit que n'hi ha de diàleg i de cooperació és ha continuar exercint un paper parlamentari i que quan tinga que ser crític continuarà sent-lo.